Валерій розповідає, ніколи не забуде наступ на українські позиції під бахмутом з боку ПВК «Вагнер» 17 грудня 2022 року. Це було ще одне гаряче випробування для українських військових. «Бой продовжувався 3,5 години. Вот. Після першого часу мене за трьох втратило. Але, я був розводящим, я знав всі позиції. Вот. Тому э, я залишився на позиції і продовжував руководити боєм, тому що мав ну, максимальне кількість інформації по поводу обстановки. Зрештою, каже, був евакуйований. На Сході України чоловік провів більше місяця. З побратимами жив в промислових шахтах. Розповідає про ще одну спробу вагнерівців взяти українські позиції. Сразу э, распределили, кто будет заряжать магазины, а кто будет отрабатывать. Вот. Именно мы точно не знали, где именно, потому что они находились в лесопосадке. Мы выбегали из, э, э, получается, туннеля шахты э, вот, и отрабатывали по высотам с гранатомета. Э, вот, э, в основном кумулятивными зарядами в надежде контузить э, нападавших. Це відігнало окупантів. Говорить, бачив, як росіяни застосовували заборонений фосфор. Жартує, коли розповідає про освоєння західної зброї. Якщо я, скажімо так, працював з противотанковою ракетною установкою, мені сказали, ну раз так, то тоді а, от, з противотанковою вмієш, будеш ще вміти і, скажімо так, з... Повномасштабну війну застав вже в Збройних силах. Та досвід мав ще до цього. Строкова служба, військова кафедра, зрештою контракт. В составі е, миротворчого батальйону уїхав в Республіку Ліван е, для виконання інтернаціонального долгу. В составі інженерно-сапірного батальйону займалися розмінюванням території, після був контракт 79-го, я служив у ДШВ. Валерій каже, зараз його бригаді потрібен автомобіль для виконання бойових завдань під Бахмутом. Це і підвоз боєприпасів, евакуація ранених, зміна позиції. Мені в цьому вирішили допомогти волонтери в лице Паши Кашковського, він не раз вже нам допомагав, це волонтер, мій друг. І він відкрив на своїй страничці збор в інстаграмі. Після реабілітації Валерій знову збирається на фронт. Каже, там його місце. Головна мета – вибити окупантів з рідної країни. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.